حرفيا بمجرد حدوث الحمل هرمونات الحمل هي اللي بتسيطر على جسم الام كله وده بيكون لخدمه الجنين بتاعها، مثلا شعور الارهاق السريع والدوخه اللي دايما الام الحامل بتحس بيها، ده بيكون بسبب ان هرمونات الحمل بتمنع جسمها انها تستخدم الجلوكوز اللي هي بتاكله لحد ما الجنين ياخد كل احتياجاته وبعد كده هي تستخدم الباقي، احنا بنقدر نتغلب على ده عن طريق ان احنا ننصح الام الحامل بانها تاكل اكثر من وجبه خلال اليوم اربع خمس مرات وتاكل بشكل مستمر، وانها ما تمتنعش عن الاكل فترات طويله، حاجه ثانيه مثلا ان معدل ضربات القلب بيرتفع، وحجم الدم عند الام بيزيد تقريبا مره ونص خلال الحمل، وده كله عشان يوصل دم اكتر للجنين، كذلك الام الحامل بتشتكي منها جان دايما، وسرعه في معدل التنفس، ده بيكون بسبب ان هي محتاجه تدخل اكسجين اكتر ليها وللبيبي، وتطرد ثاني اكسيد الكربون بتاعها وبتاع البيبي، في الاخر وبعد كل ده الحمل حاجه طبيعيه. الست الحامل مفيهاش مشكلة وهتعيش حياتها طبيعي أكيد